Ahoj moji kamarádi, uh, dneska je středa a dneska jedu do Prahy do Národního muzea tak, a bude z toho vlog. Někdo vám, se mi povede, protože nevím, kolik budu mít moc přítup k záznamu, protože ze mě budou snílat prdel, že tam natáčím. Ale... ale nevazí, zkusím to. Můžete zatím dát like, odbět, sdílet video a pojďme na video. Ahoj! vidíte to? Tady nahoře zavřený práh. Tady ty klapky se nemůže nahoru, jo? Tamhle tak jo, ale my jsme nahoře, tady nikdo není. Ne, vítám zase dolů. Předu nás Benga, Star bro! Ahoj kamaráde, jsme kamarádi, že jo? je Teď naší no, no name crew. Ahoj Maty. Ahoj, jsou Ahoj, jsou druhu. druh nám odlít. To už tam není. On se jde. On... Jo, nebo. Ale <laughs> on tam není. Já cikám, kdy přijde Vary. Co co se co to se Bet the Bad Girls. Vám mi Vary. Nemám čas. Kde máme víc, rás, je to důležité. <laughs> Teď si chci si dát natáží se video. <laughs> ano. Dobré, jutro jsou druzí. Dobre. Pusty top, <laughs> to píle. To nestih málem, debíl. Kamarádi, je tam někdo? Mexikova kulturní vložka. Ty. Ti... Crack, box, nebo... Jak by, děláš to jak? To Vysoký lovec, Vysoký jako já Přeskoď ho má milá Rovnej má... No má... Jak se, jak se máš, Maty? Je náš, jak si to užíváš? Dobře, super. Zatím nejedeme, ale zkusíme ten experiment, co nám říkal paní učitelka na Fiziku. Máme jít na záchod. Staň jo? Martina, zkusíme tento uh, neuvěřitelný experiment. Tak jo, tak jdeme na to. Já jsem to ještě neviděl. Já nejsme ve vlaku. Medy. Co tam dáváš? <tějící> to je vexík. <tějící> Co tam dal? Já se to musím podívat. Děkuji za reklamu, teď video v kartě, takže se na ně děte podívat. Děkuji. to jednoho hříšníka, to jo, jmenuje se Maty. On, on nemá u mě odběr jo. To se jako, to se jako myslíš Maty. <tějí> on nemá zvoneček. Ty nemáš zvoneček. Starčili jsme kamaráda, jsme na hlavním nádraží, ukážu vám to tady. Hlavní nádraží. Skoro to, jak líbí moje botky. myslím, že nádhera, fuj. Takže... a A ty to topička. Ty budete co vy máte. Krásné botičky. Airboard. A Ahoj, tohle jeho. Já myslím, ztrácíme naši skupinku bych si tak snídal. To je jako To je XXL XXL zase Ale tak, ale tak to už tam mi nelíbí. To na to je to je to je to je to je to je hračkárna. je Neříkejte, že by je to je to to Kdy? Tak vyhodili tady ho jednou, to si pamatuju. Fak. <laughs> jo, tam. Nás nás nám tecklin, nás nám tecklin. Dobrý, no. Fabryno. <laughs> Dali, to je národní muzeum. Ano, je, je to tak. It looks fancy to me. Právě odcházíme z muzea, takže tak. Jo, bylo to fakt super, užil jsem si to, že jo matř, to bylo záživé. Máme volný přístup, který, nějaký vodičku i ulice. Mám tady svoje tři kamarády a jdeme do kf nebo Mekáče? Jdeme do Mkáče. Už jsem se mi tam moc nechce, radši kf ale tak, lepší aspoň něco než nic, Neže, Ne, Ne, že ne? Jak ti chutnala chálka? Jak ti chutnala? <laughs> Já myslím, že mu to chutnalo. Jenom rajče po to zbylo. Co je to? Co je to? Co je to? Co je to? jsme po a máš něco v plánu, co budeš dělat. Ano, jít na to. Jo, takže, takže máme plán a úkol číslo jedna, uh, vykonat naši potřebu. Krok dva je co. Ty nádraží, pusto, to, půjď to. Ty ovno vole, ovno. A pojď vítá, vítá, A důlou ho pošli. Hm. Prahu, tak ahoj Praho, užil jsem si to tady, líbilo se mi tady, ahoj Praho, ahoj. Takže vlogy u konce, doufám, že jste se užili, jsem trošku jiný, protože jsem zapomněl ho natočit ten konec. Takže můžete dohodu, podpoříte lajky, like, odběrem, já nejsem žádný vlogger, ale právě bych to mohl zkoušet. Dala, dala, třeba doproceme dopracujeme jednou na creepový zhlédnutí, takže dejte like, odběřte a čau doševra.